اسمي عباس لقد جئت من العراق لا أستطيع أن أعيش بعد الآن في بلدي لأنني تعرضت هناك للإضطهاد وتعرضت عائلتي للتهديد لذلك أود التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في ألمانيا آمل أن أكون قادرا على العيش هنا حياة آمنة عندما وصلت إلى ألمانيا توجهت على الفور إلى مركز الشرطة تم إرسالي من هناك إلى مركز استقبال طالب اللجوء حصلت هنا على وثيقة ولكن لم أتمكن من البقاء في المركز كان علي السفر مرة أخرى بالقطار مسافة طويلة لأنه عادة ما يتم توزيع جميع طالب اللجوء في ألمانيا بطريقة متساوية على مراكز الاستقبال الأولى اخيرا وصلت انني متشوق للذي ينتظروني هنا استقبلتنا عند المدخل احدى العاملات هنا guten morgen wie kann ich ihnen helfen haben اطلعتهم على الوثيقه التي حصلت عليها عندما وصلت الى المانيا دلتني الموظفه هناك على الطريق الى المبنى الصحيح هذا هو مركز الاستقبال الاولي. الو. مرحبا. مرحبا. مرحبا عباس. مرحبا عباس. الو. عباس. هنا ايضا علي ان اقدم وثيقه لابراز شخصيتي. لحسن الحظ كان هناك موظف يجيد لغتي وهذا ما سهل علي الامور. عباس وهي الاغطيه. الحاف. مخده. شرشف. و. ساحصل هنا على مكان للسكن وعلى باكيت. يحتوي على مجموعة من المواد المفيدة مثل بيضات السرير وادوات المائدة ومنتجات تنظيف. مرحبا شباب. ولانني لا اعرف المكان استحبني الموظف الى غرفتي. يلا اخي عباس. شباب. شكرا. يسكن معي في الغرفة عدد اخر من طالب اللجوء الذين جاءوا من بلدان مختلفة. سلام من سوريا أحدهم يتحدث لغتي أيضا أرسلان موجود هنا منذ بضعة أسابيع وهو يعرض علي المساعدة قبلت هذا العرض بامتنان يصرني في نهاية المطاف أن يكون لي مأوى آو آه إليه بعد رحلة الطويلة في اليوم التالي ذهبت لتسجيل نفسي كطالب للجوء في سلطة الأجانب المركزية بلد جديد ولغة غريبة أنا متوتر بعض الشيء وأأمل أن أفهم كل شيء إحدى الموظفات أصدرت لي وثيقة أخرى لهذا الغرض أخذت لي صورة وقامت بفحص بياناتي الشخصية حصلت على وثيقة جديدة تحمل صورتي وتوقيعي هذه هي بطاقتي الشخصية للفترة الأولى في مركز الاستقبال الأولي أطلعتني الموظفه في مخطط الموقع على مكان دائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين يجب علي أن أقدم هناك طلب اللجوء الخاص بي في أقرب فرصة ممكنة سأحصل على موعد لهذا الغرض عن طريق البريد على الرغم من الموظفة لا تجيد التحدث بلغتي وأنا لا أتقن إلا بعض الكلمات الإنجليزية، إلا أنني تمكننا من التفاهم معا ولكن يتعين علي قبل ذلك أن أفحص من قبل طبيب سيحاول التحقق ما إذا كان لدي أمراض خطيرة يجب معالجتها أو أمراض يمكن أن تنتقل عدواها إلى الأشخاص الآخرين الموجودون في مكان الإقامة كل شيء على ما يرام أنا في صحة جيدة لقد أنكست الآن الخطوات الأولى وقت الطعام في مركز الاستقبال الأولي يتم مراعاة حالتك الدينية عند إعداد الطعام. أنا سعيد للتعرف هنا على طالب اللجوء الآخرين. <تصفيق> بعد قرابة أسبوع سيصلني كتاب يتضمن موعدا لتقديم طلب اللجوء لدي. الدائرة الإتحادية للهجرة واللاجئين. أسجل نفسي عند موظف الإستقبال. وأقدم لها الوثيقة التي بحوزتي. في صالة الانتظار، يجلس العديد من طالبي اللجوء القادمين من بلدان مختلفة. استدعتني إحدى العاملات هناك. صحبتني إلى مكتبها، هناك مترجم يقوم بالترجمة لي. أحصل من الموظفة على معلومات هامة وكثيرة وعلى تصريح الإقامة الخاص بي. وضحت الموظفة لي بأن هذه الوثيقة تسمح لي بالإقامة في ألمانيا طيلة فترة دراسة طلب لجوئي. من الآن فصاعدا، يجب أن تكون إمكانية التواصل معي قائمة على الدوام. لذلك لا يسمح لي بمغادره المنطقه الاداريه للسلطه دون موافقتها المسبقه على ذلك ما لم يتخذ قرار بشان طلب لجوئي يتم التعامل بهذه الطريقه في كافه مراكز الاستقبال الاولى في عموم المانيا كما انه يحظر علي العمل في الفتره الاولى علاوه على ذلك بامكان الحصول على مشوره اضافيه حول اللجوء في المانيا تحتوي قصاصه الورق هذه على اسماء وعناوين لمنظمات يمكنني التوجه لها بهذا الشان سيساعدني هذا كثيرا بعد ذلك قامت موظفه اخرى باخذ بياناتي الشخصيه كما قامت بقياس طولي واخذ صوره لي علاوه على اخذ بصمات اصابعي يتم اخذ بصمات اصابعي من اجل ضمان التعرف على شخصيتي والتحقق فيما اذا كنت قد قدمت سابقا طلب لجوء في بلد اوروبي اخر او ما اذا قدمت طلب لجوء في الماضي بالمانيا في أوروبا يتم العمل دائما بقاعدة مفادها إن البلد المسؤول عن قضية اللجوء هو أول بلد يصل إليه المرء لذلك سيتم مقارنة بيانات الشخصية في الكمبيوتر مع البيانات الأساسية في البنوك الدولية للمعلومات لقد قمت الآن بتقديم طلب اللجوء وأنا سعيد بإنجاز هذه الخطوة الهامة الخطوة التالية ستقودني إلى أحد منظمات اللاجئين هناك سأطلب مشورة شاملة حول موضوع اللجوء كانت المشورة مفيدة جدا لي لقد حصلت على الكثير من المعلومات الهامة الخطوة الجوهرية والنسبة لطلب اللجوء هي جلسة الاستماع يمكنني في جلسة الاستماع أن أعرض جميع الأسباب التي دفعتني إلى طلب اللجوء في ألمانيا من الأفضل أن أحضر معي جميع الوثائق التي تؤكد الظروف التي دفعتني إلى الهرب من بلدي بحيث يمكن للموظفة المعنية أن تستوعب كل شيء على أفضل وجه باستطاعتي أن أكلف محام يمكنه الوقوف إلى جانبي في قضية اللجوء الخاصة بي، غير أن علي أن أدفع له أتعابه بنفسي سأحاول في البدء متابعة الأمر دون محامي أنا أنتظر الآن موعد جلسة الاستماع أحاول الاستفادة من الوقت في التعرف على طالب اللجوء الآخرين بشكل أفضل وأيضا لمعرفة المزيد عن ألمانيا اليوم أهم يوم بالنسبة لي منذ وصولي الى ألمانيا سأذهب لجلسة الاستماع في مكتب الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين أنا متشوق لمعرفة ما ينتظرني أخشى أن أستطيع التعبير بشكل صحيح كان لدي تجارب سيئة مع السلطات في بلدي كيف سيكون الأمر هنا؟ احدى موظفات الدائره الاتحاديه للهجره واللاجئين ستتخذ قرارا حول طلب لجوئي في صاله الانتظار احاول المحافظه على رباطه جاشي واحاول التركيز مولا alles gleich holen gleich ab هناك مترجم في جلسة وهذا ما يشعرني بالإطمئنان، لأنني سأشعر بثقة أكبر لأن كل شيء سيترجم للغة الأم إذا ما كان لدي أي استفسارات تقوم الموظفه التي ستستمع لي في مكتبها بشرح الطريقة التي ستتم فيها جلسة الاستماع إنها لطيفة للغاية وهي تحاول تخفيف الخوف والقلق عني وتقدم لي كأسا من الماء إضافة إلى ذلك أكدت لي أن ما سيدور في جلسة الاستماع سيبقى طي السرية وأنها ملزمة مع المترجم بالحفاظ على ما يتم الحديث عنه في كل سرية وبعدم نقل أي معلومات إلى بلدي الموظفة سألتني ما إذا كنت أفهم المترجم بشكل جيد هذا مهم للغاية حتى تتاح فرصة فهم وترجمة جميع أقوالي بشكل صحيح ينبغي علي بالضرورة أن أوضح ما إذا كان هناك مشاكل في البدء طرحت علي الموظفة مجموعة من الأسئلة العامة. مكيدس إنها سيد جيد. good. schon gut eingelebt in هل تشعر الام بعد الراحة في ألمانيا؟ نعم نعم. حتى تعلم اللغة الألمانية بعد الشيء. يا سكار إيش اتفضلش كلي Sie fühlen sich gesundheitlich in der Lage, diese Anhörung heute durchzuführen? هل انت في حاله تسمح لك بالمشاركه في هذه المقابله؟ نعم ليس لدي مشاكل. Ja, ich habe keine Probleme. haben Sie zum anfang irgendwelche dokumente oder weitere dokumente als ihren reisepass die sie mir vorlegen können؟ هل لديك وثائق اخرى تستطيع ان تقدمها الان عدا جواز سفرك؟ لا سيد عباس يقوم المترجم بترجمه ما اقول احاول ان اجيب على الاسئله بشكل شامل تنتظر الموظفة دائما حتى انتهي من الاجابة، ثم تقوم بتسجيل اجوبتي على الكمبيوتر، لكي يتم فيما بعد تثبيت ذلك في محضر جلسة الاستماع. <تصفيق> الان تطلب مني الموظفة ان اسرد قصتي التي دعتني للهرب، وتقديم كافة الادلة التي تدعم اقوالي. لقد حان الوقت. ينبغي علي الآن أن أتحدث عن الشيء الذي كنت في حقيقة الأمر أتمنى أن أنساه إلى الأبد، غير أن الموظفة تطمئنني بأسلوبها اللطيف وتمنحني إحساسًا بالأمان. أريد أتقدم بطلب اللجوء لنا في ألمانيا، لأنني ملاحق في بلدي، خفت على حياتي، الوضع زيه. Ich möchte in Deutschland Asyl beantragen, weil ich in meinem Heimatland verfolgt wurde. Die Situation war so schlimm, so dass ich mein Leben fürchten musste. لقد تذكرت الآن الكثير مما مررت به في حياتي. مضى بعض الوقت إلى أن انتهيت من سرد قصتي. طرحت علي الموظفه الكثير من الاسئله التي جعلتني متوترا الى حد ما الا انها وضحت لي ان عليها ان تطرح مثل هذه الاسئله كي يتسنى لها فهم كل شيء على افضل وجه هذه الاسباب Das sind meine Gründe Das sind meine Gründe warum ich in Deutschland Asyl beantragen will في نهايه جلسه الاستماع يمكنني تصحيح ما ذكرت من اقوال في حال حدوث سوء فهم أو أضافت شيء نسيت أن أذكره ثم أوقع على توضيح بأن كل شيء كان ترجم لي بصورة صحيحة وأنني فهمت كل شيء ستحتاج الموظفة التي استمعت لي لعدة أسابيع بعد جلسة الاستماع لصياغة القرار سيصلني خطابا بواسطة البليد حول النتيجة إن ذلك لن يكون قرارا نهائيا حيث أن بإمكاني الاعتراض على القرار لدى المحكمة شعرت بعد جلسة الاستماع بالارتياح لم يكن الأمر سيئا إلى الدرجة التي كنت أتصورها حتى الآن فعلت كل ما بوسع فعله من أجل الحصول على اللجوء في ألمانيا لقد كانت طريقة طويلة جدا بالنسبة لي حتى الآن حدث الكثير منذ وصولي إلى ألمانيا وصلت في البداية إلى مركز الاستقبال الأول حصلت في المركز على مسكن وبعض الطعام <تصفيق> بعدها قمت في تسجيل نفسي لدى السلطة المركزية للأجانب كطالب لجوء تم وضع ملف خاص بي ومن ثم تم فحصي طبيا كانت الخطوة المقبلة تقديمي لطلب اللجوء لذا الفرع الخارجي للدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين أيضا هنا تم وضع ملف خاص بي يتضمن صورتي وبصمات أصابعي قيل لي بأن حلقتي محصورة على منطقة معينة طيلة فترة دراسة طلب لجوئي كان علي أن أنتظر بعض الوقت الموعد الأهم جلسة الاستماع. هناك سردت خلالها على الموظفة العاملة في الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين الأسباب التي دفعتني إلى الهرب من وطني. سوف تقوم الآن باتخاذ قرار بصدد طلب اللجوء الخاص بي. من الممكن أن تكون النتائج مختلفة. في أحسن الأحوال سوف يتم اعتراف بي كلاجئ ويسمح لي بالبقاء في ألمانيا. في أسوأ الحالات يجب علي مغادره البلد مرة أخرى والعودة إلى بلدي لقد تأقلمت بعد الشيء مع الأوضاع في ألمانيا والتقيت بالعديد من الناس الجدد آمل كثيرا أن أتمكن من البقاء في ألمانيا وأن أحقق حلمي في العيش هنا حياة حرة وخالية من الخوف الأهم من ذلك كله أتمنى أن تتحسن الأوضاع مرة أخرى في بلدي نحب أن ننوه على أن طالب اللجوء في هذا الفيلم هم من الممثلين وكل المواقف والتي شاهدتموها من تأليفنا حتى نعرض لكم خطوات اللجوء.